До створення меморіального комплексу на острові Хортиця долучились запорізькі науковці, громадські діячі, представники Меноніцьких громад, міст Молочанська та Запоріжжя. Хортиця опинилася європейським островом з 1789 року, коли сюди заїхала дуже цікава громада з Голландії, з Бельгії, з Німеччини, громада Мінонітов. Фактично за півтора століття існування Мінаніцька громада Хортиці зробила колосальний внесок в історію, культуру, економіку, в екологію нашого краю. Парашири мої прийшли в 1803 році. Відставний солдат по армії з міста Гданська. Йшли два роки пішки. У нього не було одної на дерев'яної нозив, він на одній. Він котив тачку попереду себе і далі за ним йшли два сина і жінка. Коли вони прийшли, була осінь. Йому сказали: "Оце твоя земля. 20 гектар, 60 десятин землі. отут тут будеш жити". З трьохсот меноніцьких пам'яток, які зберігаються у реставраційному цеху Національного заповідника Хортиця, для меморіалу відібрали 18. Це надгробки та фрагменти плит із ініціалами представників різних родів менонітів, які проживали у Хортицькій колонії з кінця XVIII до середини ХХ століття. Серед них – обеліск пастору старійшині Хортицької меноніцької громади Генріху Еппу. Споруда з поховання гільдебрантів. Голова родини Корнеліус Гільдебрант, Хортицький годинникар, інженер, Надгробок Анни Нібур – шестирічної доньки Германа Нібура, голови династії власників парових млинів. Пам'ятник хортицькому хірургу Бернарду Шеленбергу. Найстаріший артефакт у меморіалі належить Агнеті Енсен – одній із перших жінок-поселенок у колонії. Це необроблений річковий валун без епітафій із з ініціалами похованої, датований 1809 роком. На інших спорудах, крім інформації про померлих, розміщені цитати зі Святого Писання, псалми, вірші. Те, що у нас за спинної надгробки були використані в фундаменті колгостного, зернохранилища, зерносховища. Те, що шановні колеги з Національного заповідника знайшли, показали, є свідченням масштабної трагедії. До фінансування проєкту долучились нащадки менонітів із перших поселень, які зараз живуть у Канаді. На деяких хортицьких надгробках – імена їхніх пращурів. Потрібні були кошти, коли ці камені знайшли в фундаменті і треба було спеціальну техніку, щоб діставати їх з відтіля. І ми оплачували частково цю техніку. І потім теж є наша фінансова частка в будівництві цього меморіалу. Я повинен сказати, що історія Менонітів не закінчується тим, що вони покинули Україну. Ні, вона продовжується. Якщо ви приїдете, провінцію Манітоба в Канаді, і проїдете мимо міста Вінклер, ви знайдете там населений пункт, який називається Хортиця. Якщо ви приїдете в Парагвай і попадете в Менаніцьку громаду, вас спитають, а ви знайомі з нашою кухнею? А яка ж ваша кухня? А ви знаєте, що таке борщ, вареники? Голубці. Першу екскурсію на меморіалі Хортицьких Менонітів провів старший науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Максим Штацький. Учасник пошукової та реставраційної групи проєкту. Відкриття нової історичної пам'ятки транслювали у мережі інтернет для Менонітської громади у Канаді. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.